Klinika AMD ka gjithsej 15 departamente, cilsia për kushtimin dhe i shëndetit të pacientit janë gjdo her prioritet për ne. Shëndetin mund t'ja besoni vetëm stafit të AMD-s.